بسم الله الرحمن الرحيم شعار الله فأنا من صدق الله العلي العظيم شعارنا حب الحسين عزيوتنا الحسين قلنا في البراق النجف عربع طرف سابقا يسموها المشهد المشهد علي حتى لعب كربلة عزل موكزي يقولون طلع عزل مشاهدة يوم الأمبعين النجف عرب عطراف راح ترح ويش تساني عن تأسيس الطرف التأسيس 1816 التأسيس كل طرف اكو بيه فضلة يسموها ديروان الفضلة ماتل بلاقم مدرسة الخوانق في حارة الخوانق هاي الفضلة اول ما صار تأسيس بسنه 1816 بس 17 حنا باعنا واجدادنا دخلونا الوهابيه لعبوا ما لعبوا قبل امير المومنين. وادي مذبحوها فجعه فجعا. سنة الف وثمين عشر صار عزاء يطلع لطم يعزون امير المومنين. قبل كانت تعزية يسموها خطابة يمدون حصران. يمدون غلاية. شو قاعدون? شاي ومال ولا اكو زادة متقدم بعدين. توصلت الى عزة. او تطلع ازاده اثنين. اللي يقولون مزاعم بحب الاسيان هذا واقو مش واقو اهل هذه العمارة مش على ذو هذه العمارة مش على من من بعدها سنة او سنتين اسس مشق وتطبيع بالبراق. وبالمشراق. قبل سنه نطلع نزور خانه سموها قلت ام السبع ما تبوس يدعوه ابو راس الشارع شارع السديه اللي قبل شارع ابو جام ولا يزال ظل الصور القديم لسه محفوظ للي كنا صار معي لا بيع ولا شراء فبعدين قصوا الدورة ما الصحن ب وخمسين صارت واد النقل من ناكل هنا الولايه بال57 قصوا الشوارع ذني شارع زين العادين شارع الصادق وشارع الرسول بال57 لم قصوا قبل عقد يخرج على عقد شارع عمر الولايه والسعد صار التطبيع ابتكيت علاوي شارع انا البيت للبوتشاتم سووا جامع صغير ما قارد هذا العقد اللي يعني بالعشرين واحد وعشرين بالعشرين. اولها اللطم والتعاسي. وبعدين صار مشق وتطبيق. تعاسي 10 ايام. 10 ايام. هاي معدودة على كل اهل البراد. وقبل ذيك غادين كلها ماتت. تلتع كلها. الصار صارت عندنا اربعة من خان المخضر اول ما فتحوا. واتجاه جاي عالجديدات عالعامريين. هاي كلها قروف البارد. هيئة شارع المدينة طرف البراق، هيئة جامع السجاد طرف البراق، كلمة باسمه وجوا طرف البراق. حتى عزا صار للبصيبع ساكنين بشارع الهاتف شارع الهاتف شارع البشرير طلعوا بعزا والقطعة مكتوبة شباب شارع الهاتف طرف البراق. عزا البسيد سيد مسعر أشرير شباب السادة أبو شرير طرف البراق كاظم حرب الله يرحمه مهدي قنر ماتوا هذول. كلهم هيات بالحسينيه مات تلك الكريمات قاعد مهدي قالوا اللي يصير على شارع الكوفه قصوها هاي كلها تطبق ويطرف قبل السال وادم طشيت والاحترام سيدنا قيل وكل من يصيح انا ومنها تكاكين بسطت بها على باب الله معيشه وتاحت بس الاصل يبقى اصل مشيخ سابقا كفريالي <تصفيق> من سابق ليله سابع ليله ثامن ليله تاسع ونهار الطباق تطبيع السال أزياد كثرت سويناها أهل الالتين البراك من شارع الصادق على سوق الكبير وطب للصحن الشريف وعندنا أضافة حسينية بطريق كربلاء دون أمين باسم أهل البراك كاملة وكملة نقعد عشرة أيام وقعدنا عزى بسبعة صفر نطلع بكربلة باسم الإمام الحسن هذا خاص لأهل البراك من ستة الخمسين من كان قشم قبل الاوليات يرحون بهم ويباتون هناك وجان يقرا رادود حج عبد الرضا بعدين سيد محمد العوادي بعدين ابنه حاليا سيد علي اجر اربعين منشئه هموم منشيسي من هذه الابراك كل من يعليك اثنين ثلاثه اربعه خمسه اهل الخير ويرتم الاربعين والعشاء سابقا القائم به سيد وهاب الطلقاني سيد وهاب عدمو بالسبعة وسبعين. صار اخوه سيد الصباح. مجلس عدهم. شباب علي بن ياسين طرف العمارة. جامع كاش في الغطة. واصل له لحد هالسنة هو عليه. هاي السنين كلها. باع عدنا سيد حميدي جرير. الفيخراني شيخ باقير. شيخ شريف الرماحي. الوائل يقرر سنتين عدنا. بالبراد. سيد جابر اقرر سنتين. الوادي كانت سيدنا على البساطة هسا صارت مكاتب وتسجيل أو وتليفونات أو, او متوصلة الى ما عندك سابقة قبل وادم على البساطة جقارم زبون واستكانت شاي والتعزي كل عزيمة ما بيها صارت عزيمة لها ما عزمك وتعزمني لا اجيك ولا تجيني يعرفون عالجنابك تعزي يجي يلقى يلقى المنقلة بالباب وقوار الشاي عليها والكتف فوق اجوا وقعد ويا ما قال صلى الله عليه وسلم قام يبكي ناس على البساطه شيبه الله وكيك ذبوا عقلها واللحى كل واحد لحيته صاعد الراسة. حفايه حفاي يمشون حفاي سانقلها الوادي مع عمي ما يصير لك هاي ولايه علي يعصوب الدين والحسين هذا ما يعرف، بس الله فشل الضحك والكهكه والمماطل والشقه ما يصير هذا قبل 40 يوم الواد محزانه والله الشداد لك احزانه ابو عقال ذاب عقال عقاله وابو كشيده ذاب كشيده وابو عمامه ذاب عمام احتراما للأسين، لا اكو ضحك ولا اكو فرح ولا اكو كل شيء حزن انا بعين يوم يخلص منها يتجه الكربله الكربله قبل ثلاث مناطق اول ليله بخانه ربع والثانيه بخانه النص والثالثه بخان النخيله ويوم الرابع بكربله، هاي ترى من السقوط والتجاي صارت مفتوحه منا من البصره والترايح قبل بس اهل النجف بس المشاهده سيارات اهل البصره مالت ابو الخصيب شوي ملاتنا دق النجف هم عاد شوفر بديل خشب يجون زياره وهنا موكبين ويا اهل النجف ويا المشاهده موكب اهل الكوفه او موكب لاهل المشخاط وغيرها كل شيء ماكو هذا كله تاسس جديد من السقوط والتجاهل صار اربعه الاف موكب عدنا أو الله يزيدها وان شاء الله يعود عليكم بالخير